بسم بسم بسم رب سی واضح والی العزيز ازیز ملائی آدمی آدی بول نم خود والا ہے, اللہ اللہ ہے, ہے, ہے اور اس کا کہار چلتا ہے اس کا حکم چلتا ہے جو بڑی خبر ہے وہی خبر پرانے بار بار تذکرہ کیا گیا ہے قیامت کے بارے میں یہ بہت بڑا ایک معاملہ ہے ایک دن ایسا ہے جس کا سامنا کرنا ہوگا جس سے آپ سو گئے اور سے کی نماز کا ٹائم گزر رہا تھا خد شادہ صاحب کرام کہ سورج کی دکیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت میں اپنا ہاتھ مبارک اللہ رب العزت نے ایسے پر رکھا تو میرے لیے ہر چیز روشن اور عیام ہوگی اس سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ سوال کیا کہ یہ مالا آنا، یہ رشتوں کے مجلس ہے یہ کس چیز کر رہے ہیں میں نے کہا اللہ میں نہیں جانتا پھر اللہ کیا ہاتھ اپنا ہاتھ مبارک روشن ہو گئی تو پھر بعد میں بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ فرشتے جو تھے نا انہیں الفاظ آ رہے ہیں پالا یعنی فرشتوں کی ایک اچھی اور بڑی بجن اسی طرح مسجدوں میں بیٹھنا نماز کے بعد بھی بیٹھنا اور مسجد میں پیدل چل کر آنا نماز کی انتظار میں بیٹھے رہنا یہ کفارات ہیں یعنی کاموں کے بٹنے کا بہت بڑا ذریعہ مزید وضاحت فرما دی کہ میں کچھ نہیں جانتا مجھے جو اللہ رب بتاتی ہیں وہی کی جاتی ہے میرے دل میں ڈالنا جاتا ہے میں وہی کہہ سکتا ہوں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتا رب ہے آسمانوں اور زمین کا وما اور جو کچھ دونوں کے درمیان پالنے والا ہے العزیز الغفایت رحم کرنے والا ہے یہ وہ ذات ہے اللہ رب العزت نے فرمایا پچھلی آیت میں یہ الفاظ آخری تھے یہ بہت بڑی خبر یہاں پر کئی تذکرہ کر دیا ہے اچانک پھر پاکیات پیان ہوتے ہیں پھر اللہ رسل نے قیامت کا تذکرہ کل دی گئے انتم انہو اپریزون تم اس سے عراض کرنے پا لے اس سے انہو اس سے عراض کرنے پا لے اپریزون عراض کرنے پا لے انہو وہ ضمیر جو ہے وہ لوٹ رہی ہے قیامت کے بارے میں قیامت کے بارے میں عذاب کیا جارا باستان علیہ نہیں کہا مجھے علم کوئی علم مجھے کوئی علم نہیں لیا فیلم مالا کی خبریں نہیں جانتے آپ کو جو بتایا جاتا ہے جو سکھایا جاتا آپ کی, کی جاتی رہی ہے میری طرف. اللہ انما ترانے والا ہوں بھی میں, والا ہوں. میں تو والا کرنے والا ہوں. یہ تو اللہ رب طرف وہی کرتا ہے تو میں تو آپ کے رب, رب نے منائی فرشتوں سے